Morjes. Puhutaan tällä viikolla sellaisesta aiheesta, joka ei varmasti ole jäänyt keneltäkään huomaamatta. Eli tästä yleisestä hintojen noususta. Että tällä hetkellä yleisesti inflaatio menee noin yhdeksässä prosentissa, mutta kuten tiedetään, niin joidenkin tuotteiden ja palvelujen ja hyödykkeiden osalta niin se Inflaatio on vielä paljon suurempaa, muun mm. muassa elintarvikkeet, ja joita ilman tietysti ihminen ei selviä hengissä. Eli ne ovat aivan välttämättömiä menoja. Niistä ei voi ihan hirveästi tinkiä. Ja tuossa ää, luin muutama ihan mielenkiintoisen artikkelin, joissa oli asiantuntijana. Kuultu sitten Juho Saarta, joka on sosiologian professori ja ehkäpä tai varmastikin Suomen tunnetuin köyhyystutkija niin sanotusti, niin hän tota, aika hyvin mielestäni niinku purki tätä asiaa, että tässä tämä sinällään ei vaikuta niitten Ää, elinoloihin, jotka on niinkun, sosiaalitukien varassa kovinkaan paljon, koska he, heillä on kuitenkin se taattu tulo sieltä ää, etuuksien muodossa. Ja tota, hänen näkemyksen mukaan niin tämä ei, ei sinällään vaikuta heidän Ää, niin kuin selviytymiseen mitenkään dramaattisella tavalla. Sitten toisaalta ää, hyvää tuloa sille ei vaikuta myöskään, koska tottakai heillä on sitä pelivaraa ja se prosentuaalinen osuus siitä, niistä kuukausituloista, joka menee ää, tällaisiin perustarvikkeisiin, kuten ruokaan ja bensaa ja tällaisiin sähköön. Niin tota se on kuitenkin aika pieni niinku prosentuaalisesti, mitä he joutuu tällaisiin välttämättömyyksiin ää, satsaamaan siitä koko kuukausitulosta. Mutta sitten Saari aika hyvin tunnisti putoa väliinputoajien joukon tässä ja he on nimenomaan ää, pieni tulo, se töissä käyvät henkilöt, eli sellaiset, joiden kuukausiansiot on ää, 2000 euroa, 2400, 2600, eli alle tämän mediaanitulon. Ja tota, ää, kyllä se niin kun tuntuu tuolla ihan luissa ja ytimissä asti, kun itse Puolison kanssa just sujahdetaan tähän porukkaan, e eli ä, töissä käyviä ä, pienitulosia ihmisiä. Eli siinä just ä, Saari aika hyvin perusteli sen, että ä, tällä joukolla niin sellainen 200-300 euron ä, lisäys kuukausimenoihin, niin se tuntuu todella raskaasti. Eli se sitten tarkoittaa, että jos aiemmin on ollut mahdollista vaikka edes 200 euroa tai vaikka 150 kin laittaa säästöön, niin nyt sitä mahdollisuutta ei juurikaan ole. Ja kuten tiedetään, niin ää, tässä eletään lakko kevättä, ja monilla aloilla on on ollut lakkoja ja monille aloille on vielä tulossa lakkoja. Että palkankorotuksista kovasti neuvotellaan, mutta se nyt on selvä, että siihen inflaation tason palkankorotuksiin, eli 9% palkankorotusta, niin aivan turha haaveilla oikeastaan juuri millä alalla. Eli kyllä se inflaatio syö sitten aika rajuusti. Ja sitten totta kai myöskin heillä, jotka on tota, ö, ostaneet oma asunnon ja siihen ottaneet ison määrän velkaa, niin ö, korkojen nousu on aika merkittävää, että jos on niin kuin, tottunut, Siihen todellisuuteen, mitä elettiin tässä aika monta vuotta, että on tosiasiassa nollakorot. Niin nyt kun niitä ne alkaa olla neljässä prosentissa, viidessä prosentissa ja pahimmissa uhkakuvissa vielä paljon korkeammallakin, niin siitä voi sitten laskea, että montako sataasta ne pelkät korot sitten alkaa viemään kuukaudessa, että tottakai Sekin on, sekin on tota sellainen asia, joka kannattaa ottaa huomioon. Etenkin si silloin, kun asuntoa, asunnon ostamista on harkitsemassa, että ne korot voi sitten joku päivä nousta. Ja kyllähän tässä tosiaan kaikki, kaikki kallistuu, että ihan siis Taisi olla kananmunat itse asiassa, sellainen elintarvike, joka on kal eniten noussut tässä vuoden sisään hinnassa. Eli tota, nekään ei enää ihan niinku älyttömän halpoja ole. Ja sitten kaikki liha ja kana ja tällaiset on, on myöskin siinä aika rajusti nousseet. Puhumattakaan sitten sähkölaskusta, joka nyt ei onneksi luojan kiitos ole ihan sellaisiin mittasuhteisiin paisunut, mitä peloteltiin ennen talve alkua. Mutta siis onhan se siitä huolimatta isompi, mitä esimerkiksi vuosi sitten tai kaksi vuotta sitten. Ja ää, matkustaminen on kallista, siis tarkoitan ihan tällaista niin työ, työmatkailuun kuluvia rahoja. eli kaikki julkisen liikenteen ö, liput ja tällaiset on nousseet, nousseet aika merkittävästi hin, hinnat. Että, ö, sinällään niin, tota, ei, ei varmaan olla Puolison kanssa ainoita, jotka tätä on miettinyt ja tämän kanssa tuskailu, että kun ei, ei mitään saa säästöön koska nämä ihan perusmenoihin välttämättömyyksiin menee aika paljon enemmän kuin tuota, aikaisemmin ja tuota, kyllähän tämä varmasti aika <köhö> moneen sitten herättää niin kuin, miettimään, että mitenkäs Jatkossa, että jostakin pitäisi enemmän rahaa saada, tai sitten vaihtoehtoisesti pyrkiä jostakin säästämään, mutta se voi olla hankalaa välttämättömyyksistä säästää. Mutta sellaiset äh, tuskailut nyt tälle viikolle, niin kiitokset katsomisesta ja Eipä muuta sitten kun palataan ensi viikolla. Moikka!